На роботу чи на навчання? Навчання і робота. А як навчання дистанційне? Щось? Ну, типа, заїхати к знайшому за конспектом або щось. А фоток вже нема, не можна переслати, так? Ну, треба якусь відповідь придумати, щоб з друзями з'їздити. Що б відкрили найперше, а що б ще могло почекати? Можливо, торгові центри. Так, для початку. А що могло б почекати? Що? Ветро, парки, спортклуби, барбери, салони краси, літні тераси – все це вже нам доступно. Відкриття чого найбільше чекали кияни і куди пішли або планують піти після послаблення карантину – зараз дізнаємось. Наскільки дотримувалися останні два місяці карантину? Отлично дотримувалися. Нікуди не ходили? Нікуди не ходили. Перший раз виїхали з У дитинку просто... сьогодні день рождения. Ну дотримувався. Ну. У нього маленький ребенок ми в дому сиділи. Сиділи? Ні Практично ні, тільки собака. Так, да, да, я працюю, тобто, але ну, тобто, ставлю своє здоров'я під удар. В нашій державі неможливо э, дотримуватися карантину з фіансової точки зору. Я каталась на роліках в парку, от моя защитка, все є, мені штрафувати не треба. Ще раз. Наскільки дотримувалися карантину останні два місяці? Наскільки це можливо? Ні на Як нікуди в підпільні не ходить? таких ніяких і нема. А якщо були, то не знаю, хто знає. Напевно. Зараз, є у вас же плани, коли послаблення відкривається, все куди першим ділом підете. Макдональдс <сві> навіть до цього ж на виніс теж працював. <сві> так, так працював. Я там працюю, я є працівник Макдональдс, я менеджер. <сві> ну хочеться кудись поїхати відпочити десь. Або ну, це буде скоріше за, за все вітчизняний курорт. Надіюсь, що у нас відкриють пляжі. Ресторана в кіхто вічерів, десь відходи. Хотелось бы еще на шашлыки в лес, Спортивный зал. И, и люди, и люди, и метро. Я вообще люблю всех людей, особенно людей в метро. Так да куда угодно, не знаю, выйти просто из дома в кинотеатр, в кафе, куда угодно. Сейчас в кафе пойдем есть. <laughs> Шмотки выкупать. Так, я не чекав відкриття открытия метрограда э, для того, чтобы увидеть, сколько бизнесов пошли из него звідів. Експериментатор такий наглядає. Експериментатор я, мені боляче за це. Ну, з магазину пішов. Електроніки. У вас ще, є якісь ще, чого не вистачало за ці два місяці, куди б ходили зараз пільги? Ні, вже звикли. Метро, напевно, ще. А, ще всяких музеїв та виставок. Я не прийду, вже бувала в яких музеях, чи як закладах. Де ще, аеропорту, Так, так, так, Треба кудись злітати О, ми зараз, І авіасповіщення. У мене особисто спортивних змагань, я болельщик зі стажем. Я ще працюю, і для мене робота на удаленці не викликає емоцій. А спілкування з людьми дає енергію, інтерес в житті. Я бачу, що ви підстрижені. Ви самі себе стригли вдома чи як? мене стриже особистий перукар. Його звати мама. У мене мама парікмахер, мені в цьому плані удобні. У мене товариш просто перукар. Ти мене додому запросив до себе. Я без манікюри, наприклад. От у мене... Я, я теж без манікюр. Так що я руки сховав просто, щоб не видно було. Слухайте, як ви мали можливість, що найперше відкрили, а що на вашу групу може почекати? Там, мені здається, спочатку потрібно було якось просто поставити норми, якісь правильні, там захисне скло, як Макдональдс. Я, так, наприклад, Макдональдс я. я взагалі, чесно кажучи, противник того, щоб все закривати і комусь там давати працювати, комусь Я думаю, -перше, що перше потрібно відкривати те, що працює, наприклад, офлайн, тобто -то у кого-то є можливість працювати онлайн, да? У кого-то немає цієї можливості. Ну, насправді, я думаю, що найперше це все-таки транспорт. А от спортзали, кафе, ресторани – це все може почекати, а парки взагалі не зрозуміло чому закривали. Мабуть, ТРЦ в Киеве может почекать. Такие маленькие, какие-то там перукарни, мабуть, в першу чергу. На самое вас первое я бы открыла границу, потому что нам все-таки надо работать. Я очень хочу, поскольку я стилист, и моя профессия связана с одеждой, я очень хочу, чтобы открылись торговые центры. А может подождать? Ну, я даже не знаю. Что... Вообще библиотеки и музеи – это полная чушь. Они нам не нужны совершенно. Вот, извините, но так, это, это суть. На абсолютно все музеи онлайн, все-все, можно почитать, любые книги, никто не подбиблиотеки. Всякий не пішет, як ми це робили 10 днів назад. Ось вот це може почекати. А чи думали над тим, куди можливо полететься коли відкриють кордони? Ні, ще не думали. Не думали. Це що не, не зрозуміло, коли вони на і відкриють. На родину, мабуть. В Азербайджан. А Я дуже хочу літати хоча б в Турцію, або просто к родинам. В страны, там країни, в Росію хоча б. Відповідається до того, що карантин продовжили до 22 червня, хоча все вже працює. Не знаю, вже йому треба пора відкривати порад. Чи ходить без масок. Більше. Ефективно? Як думати, навіщо? знаю, не знаю. Може, ж кордон поки одержать, люди не уїхали в Польщу. Моя особиста точка зору, що, ну, карантин не є дієвим засобом, тобто тому я вважаю, потрібно повернути до звичного життя країну. Я вважаю, що зробили дуже правильно, що вели карантин так швидко, що його, в принципі, зробили достатньо жорстким. Ну, дійсно, дуже багато проблем, але ну, якщо подивитись на нашого східного сусіда, Різниця дуже очевидна. Якщо чесно, позитивно, тому що люди повинні притриматися якогось режиму, а все ж таки ходити по якимось магазинам, щось покупати теж треба. Я думаю, це дуже гарна ідея відкривати, але продовжується слідки карантину. Судячи з усього, люди вже звикли сидіти вдома, хоча найбільш поширена відповідь – це, звісно, коли відкриються кордони, я кудись полечу.